Vítejte u videa, jak správně vystládnout nové sklo. Takže začneme zeleným lakrým hadříkem. Pro správné vycíst skla je důležité ho pořádně očistit. Na skle nesmí zůstat žádný prach ani nečistota. Už je zítra suchý, červený. Chystý. Tak, není přistup k instalaci skla. Nyní to odlepíme ochranou folí. Opatrně přiložíme Přicíme od středu. Tady vidíte, jak se sklo přilepuje. když je to správně, tak se přilepí úplně celé. Krásně sama všechno přeleštíme, opravíme a to době do kone.